Система переказів МайТрансфер від банку щоб швидко здійснити переказ по Україні з паспортом та ідентифікаційним кодом. Система переказів МайТрансфер від банку дозволяє швидко здійснити переказ по Україні в одному з трьох тисяч відділень банку. Для цього підійдіть з паспортом до одного з відділень банку або банків-партнерів, повідомте суму переказу та номер телефону отримувача коштів. Після цього отримувач має підійти до одного з відділень банку з паспортом та повідомити свій код, який прийде на його телефон. Для здійснення переказу через систему MyTransfer в онлайн-банкінг Ощад 247 зайдіть в інтернет-банкінг від Ощадбанку, оберіть розділ «Платежі та перекази», зайдіть в меню «Виплата грошових переказів», оберіть систему переказів MyTransfer, введіть суму і номер переказу, підтвердіть операцію.